Tervehdys! Tällä videolla me kerron teille, mitä on H5P-työkalut. Mun nimi on Matleena Laakso ja mä työskentelen digipedagogisena asiantuntijana ja koulutan paljon verkon työkaluja, muun muassa juuri näitä H5P-työkaluja. Eli H5P tarkoittaa lähes 50 työkalun tämmöistä kokoelmaa, minkä avulla voi luoda verkkosisältöjä ja automaattisesti tarkistuvia tehtäviä sekä ihan julkisille verkkosivuille että sähköisiin oppimisympäristöihin. Ja tässä on pyritty käyttämään modernia teknologiaa. Tämä on Tuotettu avoimella lähdekoodilla, eli tämä on maksutta asennettavissa omaan ympäristöön. Ja hyvin monet sisällöt on saavutettavia. Lähtökohtana on ollut saavutettavuus sokeille ja näkövammasille, mutta muidenkin kohderyhmien osalta saavutettavuuden eteen tehdään paljon töitä. Ja tämä on myös jatkuvasti kehittyvä. Eh, kehittyvä tota, Työkalu, eli sille tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja uusia työkaluja myöskin. Ja yhtenä visiona on myös se, että halutaan tehdä, tukea sitä avoimen jakamisen ideaa niin siinä avoimessa lähdekoodissa kuin myös sisällöissä. Eli aina kun luot sisältöjä, voit määritellä siihen ne tekijänoikeudet halutessasi myös Creative Commons-lisenssin, jolla kerrot millä ehdoilla muut saa sitä sisältöä käyttää. Sen lisäksi voi teknisesti estää tai sallia sen, että voiko sun sisältöjä käyttää. Ja tämä OER tuossa otsikossa viittaa sanoihin Open Educational Resources. Eli nämä avoimet materiaalit. Ja nyt on tekeillä tämmöinen paikka, missä kuka tahansa voi jakaa. Näitä H5P-sisältöjä ja sieltä voisi myös kopioida itselle, käyttää sellaisenaan tai muokata itselle sen. Eli idea on se, että jokaisen ei tarvitse pyörää keksiä uudestaan, vaan, vaan tota, voidaan hyödyntää toinen toistemme materiaali. H5P saa käyttöön kolmella eri tavalla. Suomalaisissa oppilaitoksissa se on yleensä täykköskohta, eli työkalut asennetaan Moodleen, Wordpressiin tai Drupaliin. Ja tota, hyvin monilla H5P kuuluu sitten jo hintaan, jos se Moodlen ylläpito on ostettu muualta. Nämä on mahdollista myös ostaa kuukausimaksullisena palveluna. ja Jos ei näitä kumpaakaan ole vielä käytössä, niin voit maksutta kirjautua ja pääset vähän kokeilemaan näitä Työkaluja tuonne H5P Orgin sivulle. Minulla on tämmöinen verkko-osoite, eli blogista löytyy oma nettisivu H5P-työkaluilla. Tämä osoite löytyy myös sieltä videon kuvauksesta eli matleenaakso.fi kautta p kautta h bhtml Ja sieltä kun klikkaat siitä, mikä näkyy siellä vähän keltaisella, eli klikkaat itsesi tuonne esimerkkien sisälle, niin pääset katsomaan. Ää, mun esimerkkejä ensiksi saavut tänne Tervetuloa-sivulle. Täältä löytyy myös Aktivoi opas, jonka olen hiljattain päivittänyt. Mutta sitten olen tänne välilehdille lajitellut näitä. Tässä H5P-helpot kohdasta löydät ne mistä kannattaa aloittaa. Eli tee ensiksi erilaisia aukkotehtäviä ja monivalintatehtäviä, ja siitä etennen näihin monipuolisempiin, mistä löytyy esimerkiksi interaktiivista videoa ja aikajanaa ja esseitä. Täällä on myös näitä ääneen liittyviä tehtäviä. Kieltenopetukseen erinomaiset opiskelijan täytyykin sanella joku asia, eli vastataan puhumalla. Hyvin paljon löytyy erilaisia kuvia hyödyntäviä tehtäviä. No, kolumni tarkoittaa, se on yksi niistä, tässä on monipuolisen työkalu näistä, millä voidaan sen yhden työkalun sisälle tuoda monta, monta tota, tehtävää. No, täällä muista löytyy sitten sanaristikkoa ja muistipeliä. Eli täältä pääset ilman kirjautumista tutustumaan esimerkkeihin. Tästä ihan lyhyesti näytän kuvalla muutaman. Eli siellä on hyvin paljon erilaisia monivalintoja ja aukkotehtäviä. Ja kun luot sellaisen, niin siellä on kyllä ohjeet valmiiksi mukana ja hyvin siihen, että miten ne tehdään. Täällä näkyy tämmöinen pieni i-merkki. Eli mä olen tässä antanut myös vihjeen jokaiseen kohtaan. Tämä quiz-question set. h on suomennettu, mutta nämä tyyppien nimet on täällä englanniksi. Quiz Question Set pitää sisällään seitsemän erilaista tehtävätyyppiä, eli sillä voi tehdä aika kivan semmoisen koon, missä on raahaustehtävää, aukkotehtävää, moni, monivalintaa, jopa tämä esse löytyy sieltä. Tämä on siitä täällä poikkeuksellinen tehtävätyyppi, että sä voit luoda ison tehtäväpankin, mutta täältä valitaan opiskelijalle vaan vaikka aina kymmenen tehtävää, ja ne voi olla kaikille ne eri kymmenen tehtävää. Nyt on kuitenkin hyvä muistaa se, että H5P ei ole siinä mielessä arvioinnin työkalu, sillä ei kannata järjestää kokeita, siihen on sitten omat työkalunsa, vaan tämä on enemmän semmoinen, millä tuetaan sitä oppijan itsearviointia ja oppia saa semmoista jatkuvaa palautetta siitä, mitä hän siellä verkossa, verkossa tekee. Opiskelija voi aina tehdä tehtävän niin monta kertaa, kuin hän haluaa. Vaikka niin monta kertaa, että saa täydet pisteet. Ja siinähän ei ole sinänsä mitään huonoa. Mutta sitä ei voi rajoittaa montako kertaa oppia sen tehtävän tekemään. Ää, esse Löytyy täällä yhtenä tehtävänä. Mä en nyt kerro teille, miten se automaattisesti ar arvioidaan. Käy katsomassa, kokeilemassa itse. Mutta siellä on kaksi erilaista tapaa, miten sen automaattisen palautteen siitä saa. Aikajana on puolestaan tämä, että siihen tulee aikajana. Ja sitten täällä tässä on esimerkiksi nyt yhden koulutuksen sisällöt tuotu, että aikajanalla esitellään, mitä siinä kurssin aikana tapahtuu. Course presentation vastaa tämmöistä diaesitystä, mutta sinne voidaan upottaa interaktiivisia videoita ja erilaisia tehtäviä mukaan. Ja sitten tässä on tämä interaktiivinen video, eli tuolla näet, siellä on erilaisia pisteitä, niin siellä on joku tulee tähän videoon semmoinen vaan merkki, että sä voit siitä klikata, niin saat lisätietoja tai näet linkin tai voit vastata erilaisiin tehtäviin. Noin sitten voidaan määritellä, että koko video pysähtyy ja se tulee tuossa isolla ruudun kokoisella se tehtävä aina katsojan näkyville ennen kuin hän voi jatkaa sen videon katsomista. Täällä on hyvin paljon myös erilaisia kuvia hyödyntäviä tehtäviä. Viimeisimmäksi tein tänne nämä Edwarte Bonon ajatteluhatut, niin niistä oppaat. Eli tämä ei No tässä voi käyttää tehtävänä, että tiedänkö vai enkö tiedä, mutta nämä ovat kääntökortit, eli tämän avulla voi myös tutustua aiheeseen ja opetella ja palauttaa mieleen, mitä mikäkin hattu tarkoitti. Ja täällä oli sit näitä esimerkkejä, eli laske ruotsiksi kolmeen tai, tai miten äänet englanniksi, brittiläinen kansainyhteisö. yhteisö. Silloin opiskelija äänittää vastauksen ja sieltä automaattisesti arvioidaan, että onko se äänetty niin selkeästi, että siitä saa pisteet. Tämä ideahan on, että täältä saa automaattisesti aina pisteet siitä omasta vastauksesta, mutta sinne voi aina antaa myös sen, Sanallisen palautteen, että jos antaa tietyn oikean vastauksen, niin saa tietynlaisen vastauksen. Jos antaa tietyn väärän vastauksen, niin saa toisenlaisen sanallisen palautteen. Ja sen lisäksi siellä on myös mahdollista antaa ihan prosentuaalisesti. Että jos on 0-50 prosenttia vastauksesta oikein, niin saa tietynlaisen sanallisen palautteen ja niin edelleen. Eli monipuoliset palautteen antamisen työkalut, mutta palaute. Aina etukäteen tehtävää rakentaessa jo määritellään. Mä siirryn nyt täältä tähän kirjaudun vierailijana kohtaan tai itse asiassa itse kirjaudun tuosta sisälle ja näytän teille vielä sen, että millä tavalla sisältöjä luodaan. Eli nyt olemme moodlessa. Aloitetaan sillä, että laitetaan muokkaustila päälle ja sen jälkeen vieritetään tota sivua tuonne vähän alaspäin. Sieltä löytyy lisää aktiviteetti tai aineisto. Pannaan sieltä Valitaan toi H5P ja sitten lisää. Ja sen jälkeen otetaan tuolta vähän rajataan toisin. Eli nyt valitaan täältä, että minkälaista tehtävätyyppiä halutetaan käyttää. Ja valitsen tästä tämän Drag the Words. Ja sen, mistä lähdetään liikkeelle, niin kirjoitetaan sille otsikko. Ää, metadata kohtaan, nyt mä kopioin tuolta. Wikipediasta tekstiä, niin silloin mun täytyy tuonne kirjoittaa ne tiedot siitä Wikipediasta, mutta mennään tein tuossa myöhemmin. Tehtävän kuvauksena lukee raahaa sanat oikeisiin laatikoisiin, en tee siihen mitään muutoksia. Ja huomaat, että täällä mulla onkin jo ohje siitä, millä tavalla tämä toimii. Eli raahattavat sanat merkataan tämmöisissä aukkotehtävissä, tämmöisellä tähtimerkillä ja sitten siellä kerrotaan myös, millä tavalla voidaan tehdä vihjeitä tai vaihtoehtoisia vastauksia. Ja siinä on sitten paikka sille, mihin kirjoitetaan tai kopioidaan se itse teksti ja sinne laitoin noi tähtimerkit siihen jo näkyviin. Tässä kun vieritään alaspäin, voisin antaa palautteen sen perusteella, miten prosentuaalisesti, kuinka monta kohtaa siellä on valittu. Oikein. Ja tuota, sitten siellä on myös mahdollisuus panna se yritä uudelleen tai katso vastausnappi sinne näkyville ja sitten täällä oli vielä se, että saako muutkin käyttää ja millä ehdoilla ja täältä löytyy sitten nämä yleiset Moodlen työkalut arvioinnista ja muusta sen jälkeen valitaan tallenna ja näytä ja näin me on saatu tehtyä ensimmäinen tehtävä ja täältä sitten, sitten tota, raahataan tota asiat oikeisiin kohti ja kun se on tehty, niin painetaan tarkista. Ja sieltä tuli 1.5. Ja niin kuin äsken huomasit, on valittavissa, onko täällä tämä katsovastaus ja yritä uudelleen nappi. Vaikka tämä yritä uudelleen kohta puuttuisi, niin tehtäväntekijän on aina mahdollista päivittää vaikka selain tai käydä muulla sivulla ja tulla takaisin, niin silloin voi aina tehdä sen uudestaan, eli sitä ei voi sieltä estää. Mutta tällainen johdanto nyt h 5 Ei muuta kuin katso sieltä videon kuvauksesta se linkki ja, ja tuota, käy katsomassa tarkempia ohjeita ja tutustu esimerkkeihin mun blogin kautta. WordPress tai Drupal tai Moodle auki, tutkit löytyykö H5P sieltä. Jos se ei löydy, niin selvitä, koska voi hyvin olla, että saat sen sinne maksuttakin. Ja tota, sit vaan itse kokeile. No niin, kiitos. Moi moi!